Tšau, minuga võttis ühendust Democracy Council ja nad tahtsid teada, et Märted, kas sina oled huvitatud rääkima natukene sõnavabadusest? Ja kuna ma olen tegelikult nii mitmelgi korral mõelnud, et see on video, mille ma nagu võiks teha, siis äh, tundsin, et noh, miks mitte? Muidugi, muidugi tahan rääkida. Põhimõtteliselt sellepärast, et minu jaoks sõnavabadus kui termin on hästi, kuidas mõtleme, luust, on kuidagi nii vabalt kasutuses seda loobitakse igale poole üles alla vasakule paremale viimasele ajal. Ja, ja põhimõtteliselt pärast ka, et ma tahan kuulata, nagu mida teie arvate sõnavabadusest ja need edasi kirjuta alla kommentaaridesse. Ja ma tunnen seda ka, et ma võiksin sellel teemal rääkida puhtalt sellepärast, et ma olen üles ehitanud kogu selle kanali põhimõtteliselt sõnavabadusele, ehk siis võimalusele kritiseerida näiteks Eesti vabariigi valitsust. Näiteks. No. Ja ma saan aru ka sellest, et praegu selle hetkel oleme me olukorras, kus tõepoolest, nagu ma enne ütlesin, et meil on termin, sõnavabadus on hästi lihtsasti kasutuses. Ja minu arust on sellepärast, et see tundub inimestele tänapäeval juba niivõrd iseenesest mõistetav ja ma saan aru, miks meie noor, noorem põlvkond on üles kasvanud vabas maailmas, nii öelda, kus sõnavabadus on lihtsalt täiesti 100% ise enesest mõistetav, mis tegelikult on ju tore, see on lahe ja see on lahe sellepärast, et meil on generatsioon inimesi üles kasvanud vabaduses, aga samal ajal on vaja kindlasti mõelda ka selle peale, et sõnavabadus kui nagu selline äh, idee või konseptsioon, see ei ole nagu meil siin ju midagi väga uut, sest et 30 aastat tagasi seda ju põhimõtteliselt ei olnud, sest et 30 aastat tagasi olid ajad üldse teissugused. Meil oli niimoodi, et kas sa vaatasid Ameerika filmi juhuslikult? Aha, vangi. Kuulesid Ameerika muusikat, vangi. Tõsid on, kui nõukogude võim kukkus, kommunism langes, ma ei tea, põrmu. Siis me saime väga palju vabadusi juurde, millega kaasesid omad väljakutsed loomulikult. Aga me ei saa ära unustada seda, et samal ajal kui meil on juba nagu päris hästi, siis no, maailm ei ole ju perfektne. et Selleks, et kõigil oleks võimalus elada vabas maailmas ja ennast seal vabalt väljendada, siis selle jaoks on vaja veel päris kõvasti tööd teha. Kujutage endale ette, valitsus võtab vastu otsuse, mis on täiesti loll. See ei tohiks olla väga keeruline. Ja nüüd kujutage endale ette, et te otsustate võtta sõna sellel teemal ja te kirjutate Facebooki pika postituse, miks see otsus oli no, rumal, kuidas oleks võinud paremini teha, no, olete väga kriitiline valitsuse suhtes ja siis te postitate selle. Ja nüüd kujutage endale ette, et mõne tunni pärast keegi koputab teile ukse peale, te ukse lahti ja seal on mingisugune kahtlane julgeoleku organ kes ütleb teile, et te olete nüüd arreteeritud sellepärast, et te tegelete riigi vastase tegevusega. Sest, et on olemas riike ja on olnud olemas riike, kus kohas kriitika valitsuse suunas oli põhimõtteliselt riigireetmine. Sõnavabadus ja tegelikult tähendabki seda, et riik ei tsenseeri kriitikud. Kui keegi kritiseerib riiki, siis ta ei lähe sellest vangi. Tal on õigus kritiseerida. Ja see on väga oluline sellepärast, et kui meil poleks sõnavabadust, siis näiteks Kert Kingo istuks siia maani ministritoolis ja kõige ajakirjanikud, kes on teda kunagi kritiseerinud, oleksid kas istuksid kinni, oleksid surnud või oleks nende suu kuidagi kinni hirmutatud või oleks need hirmutatud rääkima, oppis vastupidist juttu. Et äh, siin ma jõuangi nüüd selle punktine, et tegelikult kriitika ongi ju tohutud oluline asi ühiskonnas üldse, Selle pärast, et Kui meedial on õigus viidata faktile, et mingisugune minister on absoluutselt täiesti ebapädev oma ametis, siis see tekitab olukorra, kus inimesed tahavad, et seda ametit tegelikult peaks inimene, kes oleks pädev, näidata, see inimene ei sobi sellepärast pärast Ja meil on õigus ja võimalus seda ju sellises ühiskonnamudelis, kus meil on sõnavabadus, meil on võimalus seda teha. Kui tegendele endale nagu ette nagu sellist olukorda, kus... Sõna Sõnavabadust ei ole ja siis tehakse mingisugune konkurs, et me teeme kõikide inimeste majad korda ja siis tuleb üks autor, kes esitleb maja, mis on täiesti kohutav, elamist kõlbmatu, sisse, tuul puhub läbi, seinad on põhimõtteliselt paperist, kui aevastad, lendab maja laiali ja sa ei tohi seda mitte kuidagi kritiseerida. Absoluutselt. Sa tohi ainult kiita seda maja autorit. Mis tähendab seda, et kõik kiidavad, ütlevad, et ei väga hea, väga normaalne, ja, ei, täitsa, täitsa sobib. Mis tähendab seda, et riik otsustab, et tõepoolest inimestele majad kõikidele meeldisid. Mis tähendab seda, et me lammutame kõik majad maha ehitamine kõikidele eestastele just nimelt sellise maja. Selle pärast ongi kriitikat vaja. No, ma saan aru, see markantne näida, aga põhiline point ongi selles, kui oluline on kriitika ja, et me saaks üelda seda, mida me tunneme. Ja nüüd ma tean, paljud inimesed arvavad, et ma mõtlen vastupidiga, see ei ole nii, sellepärast, et ma oleks silmakirjalik, siis minu arvust on see jumal okei, okay, kui inimesed räägivad avalikult, et neile ei meeldi mingi asi või kui neile mingi asi meeldib. Mulle loomulikult meeldiks palju rohkem, kui inimesed pakuksid välja ka igasugused alternatiive ja lahendusi ja, ja, ja, ja nedasi, aga noh, üks asi korraga, eks ole. Ja, Kui kõik inimesed saavad öelda vabalt välja seda, mida nad mõtlevad, siis ma tunnen, et see tegelikult lihtsustab inimeste vahelist koostööd või siis hoiab ära mingisugused koostöövormid, millel ei oleks nii mitte mingisugust resultaati. Ehk siis teeb koostöö paremaks. Nüüd ma saan aru, on väga tõsi öelda, et aga märtega kriitika on vahel übe valus. Ja on, olen ise kursis, on valus, olen käinud ülikoolis. Ja loomulikult ei tohi ära unustada tegelikult ka seda, et aga kriitika võib olla ka täiesti ebapädev, kriitika võib olla destruktiivne. Ja siin tuleb mängu see, et mis, selle, mis on selle kriitika eesmärk. Sest et kui kriitika eesmärk on olla konstruktiivne ja teha asja paremaks, siis tegelikult peab nägema läbi sellest kriitikast ja sellest valust mõnes, mõnes mõttes, et teha asja paremaks ise. Ja see on hea. Aga kui kriitika eesmärk on lihtsalt see, et saaks öelda halvasti, et saaks viriseda ja vinguda ja teha teisele inimesele liiga, siis see ei ole kriitika tegelikult. See on lihtsalt, see on lihtsalt mingi jurana. Et, no, saate üse aru. Mina leian, et sõnavabadus on väga-väga oluline asi. Ma leian, et meedial on õigus kritiseerida, mis tahes võimupositsioonil inimesi. Ja ma leian, et meil... Inimestena on õigus kritiseerida täpselt samamoodi, mis tahes, võimupositsioonil inimesi. Aga meid hoi ära unustada seda, et Eesti põhiseaduse kohaselt on Eestis kõige, kõige kõrgema võimukandja rahvas, mis tähendab, et meid võib ka kritiseerida. Ja kõige selle juures tuletan veel ühe korra meelde, et kriitik on konstruktiivne. No. Mulle meeldib elada vabas riigis. Mulle meeldib, et riik ei sunni mind rääkima mingites kindlatest asjadest, mingisugusel kindlal viisil. Ja ma tean, sa juba kirjutad kommentaari selle teema peal, aga sa võiksid ühel hetkel lepida, et see ei ole tõsi. Eks? Mulle meeldib, et riik ei sunni mind mingisugustest asjadest siis ka vaikima, et sellest ei tohi nüüd rääkida. Mulle, mulle meeldib, et ma saan ühelda välja seda, mida ma arvan ja seda, mida ma mõtlen, Põhimõtteliselt siis mitte nii nagu 30 aastat tagasi, kus kohas neid vabadusi eksisteerinud. Ja loomulikult neid vabaduse oleme me saanud juurde peale seda nõukogude liidu kukkumist ju veel, et ma saan vaadata, mis tahes filme ma tahan, eks ole. Ma saan kuulata Spotify'st, mis iganes muusikat või YouTubeist muusikat, Kurrat, ma võin YouTube'ist vaadata, mis tahes sisu ma tahan, niimoodi, riiki, panem mulle kätte ette, ütle, ei, märit, roll on nüüd saatanas, seda ei kuulata, et äh, seda nagu filtrit ei ole vahel ja, ja üldse ma võin suvalisel hetkel minna ostendele lennuki piletide lennata, ma ei tea, Ameerikasse, Brasiiliasse, mis iganes riiki, kuhu ma tahan, seda mul on võimalus seda teha, sest et ma elan vabas riigis. Ja kuna ma tahan, et sellised võimalused säiliksid ja ma tahan samamoodi edasi elada, siis see on ka põhjus, miks ma toetan Democracy Council'i kampaaniat Keep Freedom Unlocked. Sest et see annab meile, minu arust võimaluse mõnes mõttes nagu tähistada neid, neid vabadusi ja tegelikult näidata, et me tahame, et sellised vabadused ka säilivad. Ja siin kohal ma teen teile ka väikese üleskutse, Näite, et sulle läheb ka korda, näite, et sulle meeldib ka vabast riigis elada ja et sa tahad siin edasi ka elada. Üm, tee pilt sootsiaalmeediasse ja näita seal selle kampaania sümbolit, milleks on võti. Tee pilt võtmega ja pane juurde hashtag keep freedom unlocked. Ma leian, et on tore olla vaba ja ma arvan, et me võiksime vabad edasi olla. Kas see ei ole nii? Kirjutage mulle midagi kommentaaridesse. Näeme järgmine kord. Tšau!